باب انتظار الذي تعرض فراقهم واشتقت اليهم كما تشتاق للماء الاشجاري حل الغروب وقد حل الغروب ساك. قد حل الغروب ساكنا وما زلت لرأيك ومقيد الانتظاري يا بونط ريت ولك ونط ريت مشوا عنه فرح شايلو مشو علي ما اي احشا لو ما اطرايت وعلي ايهم اي اي زي ايج من سكته ولك عليهم هم يا من سكته ولك صبح لي ونط السلام الشمس ما امر رايت بي افهم افهم افهم افهم افهم من دي انا جاي انا او شقيقا ومكتوبنا وبلا أيوة خجل نضى علي انا شقيقا ومكتوبنا وبلا أيوة خجل نضى علي من صاحب دعوتنا مان الزرفي ضيوفنا الكرام أهل كربلاء أكيد سيد عباس الزرفات الأعلام بعد الزرفات أكيد أهلاً وسهلاً وشرفتونا ويتدللون كل الحضور أكيد عمي الشالم أو هاي التحية خصنص أبو صلاح الزرفي عباس الزرفي علي الزرفي الزرفات الاعلام وبعد الزرفات اكيد او يدللون او الله المعرس الغالي غيوتي الزرفي ايه ايه اي الغالي اي اي اي اي اي وكل الحضور اكيد سلام الظرفي اولاد عمي اكيد ابو عرف شلع طلع احنا اكيد سادة كل الحضور يدلون علينا اكيد عمي شلو حل تعالوا هنا شبابنا تعالوا هنا ليش الساحه فارغه تعالوا هنا شلو عمي حل ايه أوياكم وياكم هذلون وياكم أوياكم وياكم هذلون وياكم بس لا أتخلوني أو يا رحنا حياتي بس لا أتخلوني أو يا رحنا حيات وهاي منها كربلاء اكيد مازن الحكيمي احلى زرفات اكيد وبعد زرفات سيد مهند ابو شوارب وبغيابه اكيد وبعد سيد محمد ابو شوارب وبغيابه اكيد الدرج وجهك روح